Є такий термін «презентація в ліфті». Ситуація, ви випадково зустрілися з потрібною людиною в ліфті, вам потрібно за 30 секунд або за хвилину розказати про продукт або про компанію. Повноцінної презентації, звісно, не вийде, завдання лише зачепити та зацікавити. І дуже корисно мати такі заготовки, навіть спробувати зробити щось, щоб навчитися лаконічно висловлювати свої думки. Відеошотс на YouTube, якщо це відео передбачає наявність спікера, це те саме презентація в ліфті. За хвилину треба пояснити свою ідею, розказати щось цікаве. І тут не вийде експромт, треба продумати зміст, логіку і прибрати все зайве. Мені здається, що саме тому ці відео стають популярними, тому що автори, ютюбери змушені прибрати все зайве, щоб вписатися у відповідний формат. Лаконічно формулювати свої думки – це дуже потрібна навичка, яку варто розвивати.